Még egyetlen pillanatig visszatérek ez a röldalapok megoldás fájhoz, mert hogyha itt megnézzük a tabulátorokat, akkor lehet látni, hogy ebben a bekezdésben többfajta tabulátor is el van helyezve. Lehet látni, hogy itt vonalhúzó tabulátort helyeztem el, ez a vonalhúzó tabulátor összesen annyit csinál, hogy függőleges vonalat helyez el a megadott pozícióban. Ennek katására egy ilyen oszlopos elrendezést kapunk, amely oszlopos elrendezés hasonlít a táblázatokhoz, de, de nem táblázat. Ha már itt említettem a táblázatokat, minden eh, tabulátorral tabolt, tagolt eh, szöveget át lehet alakítani táblázattá. Tehát ezt a részt eh, táblázattá lehet konvertálni, hogyha, ha szeretném. Próbáljuk meg. Ezt a funkciót azonban nem a táblázat, vagy nem a tabulátorokról tudom elérni, hanem a táblázatból, amit a beszúrásban találunk, és szövegből táblázat, és ebben az esetben ő automatikusan észreveszi, hogy hány szlop, hány sor, és ő megfelelő módon táblázattá alakítja. Ez visszafelé is működik, tehát amikor majd a táblázatokról fogunk tanulni akkor a táblázatból, kéztáblázatból ő ezt vissza tudja alakítani a táblázatot a kéztáblázatot vissza tudja alakítani tabulátorokkal tabu, tagolt szövegé amely, amely mindig, mindig úgy néz ki és annyi annyi soral, illetve annyi oszlop van, hány tabulátor volt az eredeti esetben. Visszamegyek tehát az eredeti feladatra, és most megpróbálok egy olyan elrendezést alkalmazni, amely jó lesz nekem ahhoz, hogy ne kelljen folyton lapozgatnom jobbra-balra. Így. Elhelyezem a VDLfállományt és a, a, a szövegfájt így egymás mellé, és akkor talán mivel is érdemes lenne kezdeni a beállításokkal. Azt mondja, hogy álló tátiméter, igen, na, akkor állítsuk csak be ezeket a margókat. Egyéni margó kell. Bal és jobb 2,75 század. Felső 2,5, az alsó 2 cm mindosszesen. Váló papírméret leellenőrézzük. Alap A4-es elrendezés élőfej, élő láb azt mondja, hogy nézzük az élőfejet, élő lábat valahol volt erről szó élőfejben mi legyen az élőfej méretét nem mondja jó és nem is kell, hogy eltérő legyen, függőleges igazítás felül az rendben van, tehát nincsen vele probléma Ingen. Jó. Most itt lehet látni megint egyébként, hogy például a függőleges igazítás az, az egy dokumentum formázás. Na, hát akkor most beállítottuk ezeket a margókat, Tehát most már azon érvényben, amit most itt beállítottunk. Én most egy kisztit arrébb megyek, hogy ö, a, a bal oldalról lássam a szöveget. Be kéne hozni a forrásállományt. Hozzuk be. A forrás állománya szövegfájban van, ez az a szövegfáj. Én most kijelölöm az egészet Ctrl-ol, tehát Ctrl-A billentyűkkel, Ctrl-C és Ctrl-V-vel bemásolom, és ahogy azt már mondtam önöknek, én az első, második és harmadik piben ben bízva a másodikba helyeztem el, így előtte is van egy bekezdés, utána is van egy bekezdés. Ezután megnézem, hogy ugye ezek a beállítások lehetett volna egyébként előtte is most milyenek. Igen. Behúzás. Jó. Akkor térköz. Van -e még Valami. 1,15-ös a ez az nem jó, beállítom normára, és megnézem, azt mondja, azt mondja, hogy mindenhol Times New Romannak kéne lennie, ez nem jó, mindenhol Times New Romanot -ok keresek, tehát az egész beállítom. Times New Roman Az élő élőláb 13, az életrajzi leírások szövege pedig 10 pontos, egyébként a többi ről nem mond semmit, tehát az véhetően 12, de majd még megnézzük. A figyelmesebben olvasom, és a többi pontnál is megnézem a méretet, a betűk méretét sehol nincsen más méret megadva, úgyhogy alapvetően 10 pontos betűméretből kell indulunk, tehát ezt fogom beállítani alapértelmezett betűméretnek Az élő az első oldalon a magyar föltők életrajza a második oldalon felvilágosodás és romantika jelenje meg a lintának megfelelő stílussal elrendezéssel Jó és Azt kell megnéznem ugye hogy hol van melyik lesz az első és melyik lesz a második oldal, mert a kettő közé el kell helyeznem egy szakasztörést, különben nem tudom beállítani, hogy különböző legyen az ő élőfejük. Ebből adódik, hogy meg kell keresnünk, hogy az új verzióban ugye hol van a szakasztörés. Próbáljuk megtalálni. Logikailag vagy a nézetben, vagy a lap lehet. Itt most a lap van, és a töréspontok. Ugye tudjuk, hogy töréspontokhoz tartozik, méghozzá szakasztörés, tehát nem oldal. Ott a töréseknél beszéltem többfajta törésről, a hasább törésről nem beszéltem, majd ott a hasáboknál ez ülön el fogom mondani, ahogy az mit jelent. Beszéltem sór törésről, oldaltörésről, mert szakasztörésről, vasább nem, de hát ezt majd fogodolom. Jó, és ebben az esetben, ha ezt megtettük, akkor tudok menni a élőfejébe. Hát a következő lépés az élőfejbe lépés. A régebbi verzióban ez a nézetből volt közvetlenül elérhető, itt az nem igazán találjuk beszúrás kezdőlap már csak lesz, meg lesz valahol itt sincs keresi az ember hogy hol van aha tehát a beszúrásban van egy külön kis részt foglal el élőfej és élőláp. Na most ezek után miután megtaláltuk akkor megnézzük hogy ugye mit kell elhelyezni, üres ABC élőfej szerkesztése, felőre megyünk, és oda be kell írnunk, hogy magyar, magyar költők, bocsánat, ez már a második szakaszit mutatja, nekem az előző szakaszra kellene mennem ide, és oda az előző szakasz, tehát az első szakasz, magyar költők, Életrajza. Na most ez a 2003-as verzióban úgy valósult meg ez a lépegetés a különböző szakaszok között, hogy volt egy különböző eszköztár, egy, egy egyéni eszköztár az élőlábnak, élő és ott lehetett lépegetni a szakaszok között, és úgy beállítani a rávonalkot. De Egyébként ugyanezek az ikonok jelentették ezt, tehát ugyanezeket a műveleteket jelentették 2003-asban, mint amit itt teszte ezek az ikonok a 2010-esben. Átmegyek a második szakaszra, tehát most már látom, hogy hol vagyok. Második szakasz, második oldal is egyébként. És most kéne egy nagyon fontos dolog, hogy euh, meg kéne találni ezt a gombot. Hát azt vagy innen aktivizálom, úgy ugyanaz, mint az előző, ezt kinyomom. Vagy innen azt mondom, hogy ne legyen ugyanaz, mint az előző. És most megnézem, még nem ugyanaz, mint az előző hanem egy egyéni lesz, azt mondom, hogy felvilágosodás és romantika. Na most a formázása a kettőnek nem is lesz ugyanaz, mert az egyik romantika, az egyik, az majd ez egyébként, ez jobbra lesz, a másik pedig balra lesz igazítva, tehát ezt igazíthatjuk jobbra, az előzőt pedig balra. Ugye tehát itt vagyunk, az előző pedig balra fog igazolni. Na most nem lehetne valahogy megspórolni ezt a sok-sok lépegetést ide-oda. Meg lehet, következő módon. Az új verzióban egyszerűen csak oda a fejre, illetve a törzsre szövettörzre, és ő tudja, hogy mivel akarok foglalkozni, és simán belelé. Ezt a régiben már nem lehetett megtenni.